Hej morgen. Hej Christian. Hvad er det noget der er med importregistrering? Jamen det er sådan meget enkelt, hvis man skal importere varer fra tredjeland, altså uden for EU, så skal man være importregistreret. Hvordan gør man det? Det er også meget let. Når man har sit CVR-nummer, så logger man bare ind på virk.dk, og der bruger man sit medarbejder, sin natur eller sit NemID, eller hvordan man nu har sat op. Og så er der et der der hedder noget med import og eksport, hvor man skal registrere sig. Så er der en lille flueben man skal sætte i registreret for import. Gemme det, og så er man faktisk registreret. Lige en enkelt ting mere. Det er en god idé også lige at registrere sig for eksport, når man nu er derinde, hvis du må nogle nogle varer hjem, man skal sende retur. Tak Velkommen.